הפרויקט הזה ופרויקט מחקרי בהנדסת מערכות, מאפשר לנו לחקור נושא מסוים ולעבוד עם סטודנטים מצוינים כדי לעשות את זה ביחד כסגל. הרעיון זה לחקור כלים שנתמכים בשיטות מוכרות, כדי לאפשר למדל ביעילות את המערכת הכוללנית. בעיה אחד של מערכת מאוד מורכבת, מונוליטית, אבל עם מאוד מרכיבים. השני זה מערכת שיש לה קומפוננטה אחד, של מורכבית בינוני, אבל שהיא, יש לה הרבה מאוד מופעים. לנסות לברר מה היתרונות ומה הקשיים והאתגרים. למדל מערכת באמצעות כלי, כלים ושיטות מוגדרות. האתגר המשמעותי היה ששאנחנו בעצם לא באים מסביבת העבודה של מטלב. יצאנו להתעסק קצת עם מטלב, אבל לא ברמה שיכולנו לבוא וישב, למצלול לתוך העולם הזה. האתגר השני היה בעצם למידת הכלי החדש שהיה בתהליכי פיתוח, ועדיין נמצא בתהליכי פיתוח. למשנו בשלושה כלים, ‫בסימו-לינק ובסטייט פלואו, כאשר השתמשנו מן הסתם ‫גם בקוד עצמו של MATLAB. ‫מטלאב נותנת לנו שילוב של שלושה כלים שונים ‫בתוך תוכנה אחת, אשר בעצם ‫נותנת לנו את השילוב האולטימטיבי ‫עבור מהנדס המערכת, שמצד אחד מכין את ‫ארכיטקטורה הגדלית של אותו פרויקט, ‫ויכול להגדיר, לרז ברזולוציה, ‫ממש עד הגדרת הרכיב עצמו. היתרון של השילוב של הכלים של ה-System Composer State Flow Simuling זה בעצם שאנחנו מצד אחד יכולים להגיע לארכיטקטורה מאוד מפורטת עם רמת תירידה לפרטים מאוד גבוהה ומצד שני אנחנו יכולים גם לבצע סימולציות אם זה ברמת תת קומפוננטה ואם זה ברמת המערכת כולה השילוב של exam עם ה-System Composer נדמה לי קיבל את הציון הכי טוב מבחינת הנוחות וה והאפקטיביות של העבודה. זה, זה דבר שאני רואה בו אה, יתרון גדול מאוד לכלי מידול כזה, יש בו את כל הדברים שאתה מצפה מכלי מידול. אה, יש לו אז אמין לכל שלא תמיד, לום שאנחנו מתאי. לקליש לקליא מדור System Composer יש iterator מאוד מובהק אשר מדברת באית ממשקות שלו על על הקלים השונים בתוך תחנת המטlab. למשהו מציב את Matworks ב-באחדי מתוחנה, מתוחנה תמטlab בקדמת התecnולוגיה היא בход נושא נדסת המהרהות. דבר נאי זה שיש יתרון מאוד משמעותי. שכל המערכות וכל סט היכולות והצרכים שלי נהנים בכלי אחד, שהכל מתממשך כמו, והכל כאילו למעשה מרגיש במהלך העבודה כחלק, ככלי אחד. בכוונתנו לעשות מחקר. משך. כשאדם לא צריך לבצע בעצמו משהו, אז הכל נראה לו אפשרי. ברגע שהוא אה, צריך להפשים שרבונים ולגעת בדברים בעצמו, ‫ולעשות, אז מסתברים לו ‫כל הקשיים וכל האתגרים, ‫וזה טוב, כי קלי כזה, ‫כמו סיסטם קומפוזר, ‫הוא נותן את ההזדמנות הזאת ‫להפשיב את השבולים ‫ולהתחיל לנסות, אה, אה, בדברים ממש.